Як бути щасливим, коли гинуть діти, а вбивці живуть на білому світі? Як бути щасливим, цвітнаці її гине, боронить від нечисті нашу країну. Навколі Шкестану свічу запалю, душею і серцем у Бога молю. Дай Боже нам щастя і мир й перемогу. Даруй усім воїнам сил і допомогу, щоб живі усі додому вертали. І от тоді щастя в країні настане.